السلام عليكم أخوتي معكم في من قناه ميستر 00B اي اي هذه هادي هيا لشانتانة جديدة انا يعني الحيطة لآخر لشانتة ليلو عني فلشانة جديدة ميستر 00B ومعا أخوتي ان شاء الله يقول لي هادوك المتابعين لي كانوا عندي الجمهور شبا ان شاء الله يقول و ودوك ما نباش ما نباش وش عندي وش ما عنديش هذا هو الفيديو اللي ولن لكم اليوم عندنا فيديو جديد نقولكم فيه الاخر آه كيف نديره الاخر آه نطلع روب لا هذا كروب جه بلاي ستور وكارتوه ويمشي شغال هاي آه بدأوك هاوليك هنا نكتب هنا هوليك روب بلاكس هذه هي تسوياتها تاعو هنا تشوفوا هنا يا عاملك نديرو <نصطع> انستعلي هاو يتستعلي خوتي وما بيت خوتي ما يتسطالا فاصل إشهاري ونقول لي ولكم سنونا خوتي وراقب هاولي كرو بلوكس هانا ندخلو فيه جينا هنا يا. ادخلوه هنا اسمعوا هادا صاير هذا هنا يا هكا باش تدخلوا الرابلوكس تدخلوه اللي ما تاعكم دخلو الاخر هو تلعبوه ما دخلوا هنا في فلاي ديسك انسكر هذه دخلوا وش تحبوا أنت لازم ديره ها حقك أنت يا أما. يا أما ديروش كمان إنت دارنا يا. يا أما ديروك إنت تحبوا. يا <تصفيق> أما ديروك إنت تحبوا <تصفيق> هنا يا. الله هذه لا داعي كلش. مثلا عندوني ايوه هكا ندرناها درناها هنا وتخيروا نتوما ايوه انا حقا خيرت انا هذه وورك اد بيتزا بلاس والله ما فهمتوش قالت خاطر متنساوش أبوني في لاشين مستر زيرو زيرو بي، و على لايك الجرس و من تحت، كما هنا AHHHHH uh. I'm gonna have